صبح سویرے اٹھنا اللہ کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا افضل ہے اللہ ہم سب کے ایمان عزت جان و مال عال اور اعمال کی حفاظت فرمائے دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور خیر عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین صبح کے اسکار لا الہ الا اللہ لا شریک الُ الملک وحمد بہلا الشین قدیر نماز فجر کے بعد سو مرتبہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تین مرتبہ یہ تصویر پڑھیں بسم اللہ الضیلہ یاسم شیخ الفرد ولافصما الحب علی اللہ کے نام کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں اللہ عںّی اسل کا علمََََََََََ نافِن طیباً و املاً اے اللہ میں تجھ سے نفا علم پاکیزہ رستق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں